Ο παναγιώτης Καρακίτσιο αποφύγησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Παρά τι παρενέσει των δικών του να φύγει στο εξωτερικό, επέλεξε να μείνει στην Ελλάδα και να συστήσει τη δική του νεοφυλή επιχείρηση. Η απόφαση τον δικαίωσε. Σήμερα η εταιρεία του είναι κερδοφόρος και το λογισμικό ισογεωμετρική ανάλυση και τρισδιάστατου σχεδιασμού αποτελεί μια παγκόσμια καινοτομία. Εμείς στην Ελλάδα δημιουργήσαμε προστέμνη αξία Έχουμε ξεκινήσει πωλήσει, βγάζουμε δεκάδε χιλιάδε ευρώ. Έχουμε δημιουργήσει τέσσερι θέσει εργασία για Έλληνε εξειδικευμένου επιστήμονε, αμείβονται σωστά. Τα περίπτερα 10 ελληνικών startup στου κλάδου τη δόμηση και των κατασκευών, που φιλοξενούνται στο πλαίσιο τη έκθεση Συμφακόμα στο Μεκ Παιανία, επισκέπτηκε ο Υπουργό Ψηφιακή Πολιτική. Οι νεοφυεί επιχειρήσει μπορούν να αποτελέσουν τον μοχλό για τη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, επισήμανε ο Νίκο Παπά Η κυβέρνηση του Υπουργείου Ψηφιακή Υπου... Πολιτική. Είναι εδώ για να υποστηρίξει, να δώσει τη δυνατότητα στις πρωτότυπες ιδέες να έρθουν σε επαφή με το ευρύ κοινό και να δείξουμε πραγματικά ότι υπάρχουν οι ιδέες, οι άνθρωποι, οι τρόποι και οι πόροι που μπορούν να κάνουν κάθε κλάδο της οικονομίας μας πολύ πιο παραγωγικό. Οι περισσότερες νεοφύς επιχειρήσεις ιδρύθηκαν την περίοδο 2016-2017. Η πρωτοβουλία Digital Greece του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής ξεκίνησε με την επιτυχημένη παρουσία 128 νεοφύων επιχειρήσεων το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο περίπτερο 12. Εκ τότε αποφασίστηκε σε κάθε μεγάλη έκθεση να λειτουργεί ένα μικρότερο περίπτερο με τις σχετικες startups από τον κάθε κλάδο. Η συμμετοχή μας σε τέτοιες εκθέσεις είναι πάρα πολύ ουσιαστική για μας. Ε, ερχόμαστε σε επαφή... Και με εμπορικό κοινό, και με ιδιώτε, αλλά και επιχειρήσει. Κάποια χρόνια νωρίτερα, ίσω να μην το ξεκινούσε αυτό. Τώρα είναι κατάλληλο το περιβάλλον. Ο Νίκο Παπά συνομίλησε με του start-upers και ενημερώθηκε για του τομεί στου οποίου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσει του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε για μια νεοφυή επιχείρηση που ενθαρρύνει γυναίκε από το εξωτερικό να επενδύουν στην Ελλάδα, υποστηρίζοντα τον οικολογικό τουρισμό. Yes. Σε συνέχεια των πρωτοβουλίων για τη στήριξη των ελληνικών νεοφιών επιχειρήσεων αναμένονται φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία προς ανατολισμένα αποκλειστικά στις startups.